Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbələri diqqətinizə çatdırırım. Deputat oğlunun adı yenə də qalma qalda. Milyonluq iş araşdırılır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dələduzluqda təksirləndirilən İlnur İbrahimovun cinayət üçü üzrə məhkəmək cilası başlayıb. Hakim Rahib Salmanovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təksirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Prosesdə zərərçəkmişlərdən Fərman Məmmədovun nümayəndəsi vəsaitət qaldıraraq cinayət işi ilə tanış olmadığını bildirib. Vəkil deyib ki, müdafiət deyib Fərman Məmmədov istintaq dövründə təqsirləndirilən Elnur İbrahimovdan heç vaxt şikayətçi olmayıb. Onun şikayəti Həbib Axundovdandır. Müdafiət edib şəxs deyir ki, bu iş üzrə Həbib Axundov təqsirləndirilməlidir. Məhkəmədə iştirak edən zərərçəkmiş Fərman Məmmədovda vəkilinin qaldırdığı vəsaitətlə razı olduğunu qeyd edib. Növbəti proses mayın 31-ində davam edəcək. Metroda gəncə olan özünü Qatarın altına atıb. qatarların hərəkətində gecikmə baş verib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev bildirib ki, bugün səhər saat 09.25-də gənc oğlan özünü Həzə Aslanov içəri şəhər istiqamətində hərəkət edən Qatarın yolunu atıb. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, maşinistə qabağcada məlumat verib və o Qatarı saxlayıb. Qatar yolundakı gərginlik dayandırılıb və oğlan oradan çıxarılıb. Hazırda qatarların hərəkəti normal qaydada davam edir deyə Nəsimi Paşayev vurguluyub. Nazirlik Lənkəranda direktorun müəllimi polisə şikayət etməsi ilə bağlı araşdırma aparır. Təhsil Nazirliyi Lənkəranda məktəb direktorunun müəllimlə polisə şikayət etməsi ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Təhsil Nazirliyi sözü gedən məsələ ilə bağlı araşdırma aparır. Xatırladaq ki, Lənkəran rayonu Gəgiran kənd Tamorta Məktəbin direktoru Ziyafətdin Cavadov məktəbin müəllimi Həbib Əlizadədən şagirdləri icazəsiz Bakıya ekskursiyaya apardığına görə polisə şikayət edib. Həbib Əlizadə bildirib ki, indiyədək görülən bütün tədbirlər Təhsil Nazirliyinin, yerli təhsil idarəsinin icazəsi ilə həyata keçirilib. Min manat verib sürücülük vəsigə saldıq. Baş redaktordan generala şok iddihamlar. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin keçmiş üzvü Paralel Qəzətinin baş redaktoru Tapdıq Abbas Başdövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinə qarşı sərt ittihamlar rəli sürüb. Baş redaktor Facebookda paylaşdığı Respublika Dövlət Yol Polisinin inzibati binasında açıq rüşvət yığılır adlı yazısında rəhbəri olduğu qəzətin adı çəkilməyən əməkdaşından min manat rüşvət alındığını iddia edib. Baş redaktor yazır ki, əməkdaşının sürücülüyü vəzqəsi əldə etməsinə nail olmaq üçün Bütün normal vasitələrdən, o cümlədən Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşovun köməyliyindən də istifadə edib. Lakin nəticəsi olmayıb. Məşhur xəstəxanada həkimlərin kütləvi ixtisarı başlayıb. Grand Hospital bağlanır. Artıq Grand Hospital yoxdur. Ege Hospital var və olmayan bir hospital haqqında nədən şaxt? Bu sözləri kütləvi ixtisarlığa bağlı gündəmə gələn Grand Hospitalın mətbuat katibi Türkan Məmmədli deyib. Onun sözlərinə görə, klinikadakı həkimlər yeni rəhbərli ilə aralarında razılaşma ilə işdən ayrılıblar. Həmin həkimlərin yerinə isə Türkiyənin Ege Hospitalının həkimlər gəlib. Amma xəstəxanada yerli həkimlər də çalışacaq deyə Türkan Məmmədli məsələyə aydınlıq gətirib. Özəl klinika rəhbərliyinə Yalçın adlı Türkiyə vətəndaşı olan yeni direktor gətirilib. Bundan sonra klinika həkimləri kütləvi şəkildə işdən çıxarılmağa başlanılıb. Türkan Məhmədli bu məsələyə də aidonluq gətirdi. O bildirdi ki, həkimlər işdən qarşılıqlı razılaşma yolu ilə çıxıblar. Ona görə də hər hansı bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.